السلام عليكم شلونكم حبايبي شخباركم يا رب الكل يكون بخير وصحه وسلامه طبعا بالفيديوهات السابقه انا طلبت من عزكم تكتبوا لي جواب التعليقات الاسئله مالتكم تسألوني تسالونيها عن الحياه بكندا وعن اي سؤال خاص بكندا وانتم فعلا كتبتوا لي اسئلتكم حبايبي وكتبتوا لي همين على انستغرام هم اسئلتكم فانا جمعتها وراح ارد عليها ان شاء الله ويلا تعالوا وياي إيه وخلينا نشوف شنو الاسئله مالتكم اليوم وشنو الاجوبه وانتي تفضلوا وياي إيه. اول سؤال هو اكثر سؤال ينطرح علي. اني بالعراق اني باليمن اني بليبيا اني بلبنان اني بسوريا اي دولة عربية وهي هو بلد الام يعني الشخص اللي بيراسلني هو بلد الام او هي بلد الام ماكو ما شيء اسمه لجوء وانت ببلدك مستحيل لانه يعني انتو ببلدكم مستحيل تقدرون تدخلون الكندا لجوء تقدرون تدخلون مهاجرين بشروط يعني مثلا انتو شنو اللي تريدون تقدموه شنو اللي تريدون تجون عن طريقه فيزا سياحة لو فيزا دراسة لو فيزا عمل لو لم شمل، هذني الأربع طرق بس ماكو غيرها، إذا أنتم ببلدكم هذني الطرق بس أربعتها، إذا أنتم جنتوا بدولة ثانية يعني مثلاً أنتم عراقيين أو مثلاً حضرتك عراقي وعايش بتركيا، ممكن تقدم على الكنائسية والخماسية، هذني اثنيناتن الكفالات ممكن تقدمون عليها، ماكو شي اسمه كفالة إنسانية، ماكو بكندا كفالة إنسانية، كفالة أما كنائسية يا أما خماسية هاي إذا أنتوا عايشين برا بلد الأم نرجع إذا أنتوا بلد الأم تقدرون تقدمون على الفيزة على السياحة وفيزة العمل وفيزة الدراسة فيزة السياحة إذا أنتوا بالعراق مستحيل تأخذوها من هسه اقول لكم يعني هو العراقيين السوريين هيك دوله كلهم ما ينطوهم فيزا السياحة فيزا السياحه لازم ناس كلش طاقه يعني زناقين حيل اللي عايشين حياتهم كلها سفر وسياحه يعني حتى باوع على جوازكم لازم اقل شيء انتم سافرين فالدولة يعني ثلاث دول قبل دول تكون يعني مثلا بريطانيا انتم رايحين لها سياحه وراجعين للعراق دول الناس اللي هم عالي هم دولة اللي ينقبل مالتهم فيزا السياحة بس انتم بالعراق وتريدون تدخلون كندا فيزا السياحه مستحيل هذا الشيء يعني مستحيل يصير، يعني حتى لو كنتوا انتم باوروبا وعندكم الاقامة الاوروبية وتريدون تدخلون كندا بفيزا سياحة فمتى تنقبلون؟ لازم تكون عندكم كلش مبالغ عالية، ولازم يكون عندكم شقة ملوك او بيت ملوك، لازم يكون عندكم وظيفة بالدولة، وهاي الشغلات يعني مستحيل كلها نسويها واحنا باوروبا، يعني الشغلة كلش صعبة، فاني نصيحة من عندي، أي واحد يقول لكم تدخلون كندا بفيزا سياحة هذا كذاب ولا تصدقون بي السؤال التالي هو من شخص من اليمن عايش بالسعوديه تحياتنا لاهل اليمن واهل السعوديه دريد يجي لأمريكا وهو ماخذ فيزا السياحه اصور الامريكيه ودريد منه يدخل كندا فهو سؤاله اذا انا دخلت الكندا يصير او ما يصير اي نعم يصير بس بطريقه غير شرعيه لانه كندا تنطي اوراق فاذا انت دخلت الكندا فكندا راح تعطيك اوراق اي نعم بس لازم تروحون عند محامي ما تروحون انتم تسلمون نفسكم، تروحون عند محامي، وإذا سلمتوا نفسكم فعادي يعني، أي واحد يدخل كندا بطريقة مو نظامية ممكن يسلم نفسه ويعني كندا هي تحتضن ما راح تأذيكم، وتعطيكم أوراق بس مو بسهولة يعني ممكن بعد سنة ممكن سنتين ممكن يعني مثلا بقيكم عشر سنين بلا أوراق بس كندا ما تطرد، يعني ما تسوي ترحيل. خاصة إذا أنتم جايين من بلدان تكونون بها حياتكم مهددة بالخطر أو أي شيء عيكم لا سامح الله فكندا مستحيل ترجعكم على هاي البلدان بلد الأوم يعني السؤال الثالث أنا دخلت كندا بطريقة غير شرعية شنو الإجراءات اللي أسويها تروحون محامي أهم شي تروحون محامي أي واحد يدخل كندا بطريقة غير شرعية ما اعرف شنو الطرق لا حد يسألني يقول لي شنو الطريقه اللي اجي بيها لكندا بطريقه غير شرعيه لانه بصراحه النصب مو طبيعي فاني ما اعرف شنو اللي دا يصير ما اعرف ناس مرات يقولولي إي دا يدخلون ناس وناس يقولولي لا ما يدخلون وكل كذب فاني ما دا اعرف بس اللي اريد من عندكم اي واحد يوصل لكندا بطريقه غير شرعيه يقدم عند محامي افضل شيء للهجره حاليا شغلتين الدراسه ولم الشمل الدراسة إذا انتو عندكم إنجليزي زين وإذا عندكم فلوس تقدرون تجون فيزا دراسية مضمونة وإذا انتو آه طبعاً إذا فيزا عمل أكيد هاي لازم انتو تشوفوا شلون بس مو مضمونة بقد فيزة الدراسة ولم الشمل إذا مثلاً اكو هنا موجودة عندكم بنية تاخذوها أو انتي مثلاً عندك شخص هنا تعرفيه بكندا يجي يتزوجج هذا أضمن شيء الكندا حالياً بالهجرة وأسرع شي هو الزواج. الزواج أسرع شيء حاليا السؤال التالي أنه جاي شخص الكندا ويا ابنة عم قريب إن شاء الله يوصلهم بقلب سلامة وإن شاء الله كل اللي يريد يجي الكندا يوصل الكندا بخير وسلامة يا رب أني يقول لي أنه ابني وين أخليه يعني مثلا بالحضانة من أي ساعة لأي ساعة طبعا الحضانة موجودة من ساعة 6 الصبح فأنتو تقدرون تأخذون ابنكم بالسبعة بثمانية هم مفتحين يعني وحسب أكو حضانات هيتي وأكو حضانات لا فهي موجودة من عمر 45 يوم يقدرون يأخذون الطفل حضانة اسمها دايكير يقدرون ياخذون ابنكم ويخلوه ومعزز مكرم لحد ما تاخذوه من تخلصون دوام. السؤال التالي هو شنو شروط الكفالات الخماسية؟ الكفالة الخماسية group of five شنو هذا الشروط مالتها؟ اول شي لازم تكونون مو بلد الام يعني لازم عندكم ورقة حماية او لاجئين بدولة ثانية. لازم عندكم ورقة حماية، ولازم تكونون برا العراق، يعني مثلا إذا أنتم عراقيين برا العراق لازم تكونون سنة، أقل شيء سنة، يلا تقدرون تقدمون على الكفالة الخماسية أو الكفالة الكنائسية، بس احنا هسا حاليا بدنا نحكي عن الكفالة الخماسية لأنه الكنائسية هسا حاليا متوقفة، فالكفالة الخماسية هي هاي شروطها إنه لازم تكونون برا العراق، ولازم تكونون سنة أقل شيء ولازم يكون عندكم شخص هنا حتى مشيكم المعاملة لأنهم خمس أشخاص لازم يكفلوكم ولازم تكون عندكم معرفة بيهم فالشخص الموجود هنا هو راح يكفلكم لازم تدفعون مبلغ قوي حتى لما تجون لهنانة أول ست شهور أو أول سبعة شهور الدولة تعطيكم من هاي الفلوس اللي انتم خليتوها قبل ما تجون الكندا فتصير مثل الرواتب إلكم كل شهر يعني انتم الفلوس راح تدفعوها ما عدا فلوس المعامله الفلوس راح تدفعوها ومن تجون الكندا راح تتقسط لكم وترجع لكم الفلوس هاي شروط الكفاله الخماسي السؤال الجاي هو شنو آه شنو مصدر التعلم اللغه الانجليزيه آه تجون المدرسه آه المدرسه راح تعلمكم اللغه الانجليزيه آه تشوفون اغاني تسمعون اغاني العفو تشوفون افلام هنا المجتمع لما راح تجون حاولوا تشتغلون ولا تشتغلون ويا عرب لانو يعني ما راح تتعلمون اللغه اشتغلوا ويا كنديين السؤال اللي اجاني بما انه احنا بالدراسه بدنا نحكي هل اقدر ادخل مدرسه واني كبيره بالعمر او أني كبير بالعمر يعني حسب اذا كانت بنيه او ولد اي عمر تقدرون تتعلمون بيه بكندا ماكو انه مثلا انتو صار عمركم 30 40 60 سنه والله انا ما اقدر ادخل مدرسه لا انا جنت بالمدرسه مالتي اللي جيت اني اتعلم بيها لغه كانوا اكو اباء وامهات كبار بالعمر يجون عائله كامله يتعلمون ويانا دراسه ويدرسون كلش الامر عادي يعني من عمر 18 وطالع كلهم موجودين بالمدرسه يتعلمون ويانا اللغه، فما لا تحطون العمر قدامكم من تجون بكندا فابد لا تخلون ببالكم انه ها والله انا كبرت وبعد ما اقدر ادرس وبعد ما اقدر اتعلم، لا اذا انتم عندكم طموح وتريدون تتعلمون راح تتعلمون. الزواج من كنديه او مقيمه بكندا ما هي اجراءاتها وش قد تطول؟ اجراءات لما الشمل اول شيء لازم تكون البنيه او الشاب الموجود بكندا لازم يكون عنده عمل. ما أول شيء، يعني الزوج الموجود بكندا مو اللي خارج كندا، الموجود بكندا لازم يشتغل. شغلة ثانية لازم يجيكم للبلد مالتكم أو تلتقون انتوا ويا ببلد، يعني مثلا البنية اذا موجودة بكندا تسافر مو للعراق، اي دولة تلتقون بتركيا بالأردن تلتقون وتتزوجون وتصير زواج تكون مثلا عائلي مبين، الصور تاخذوها تاخذون فيديوهات، البنية لازم تلبس بدلة، يعني تشوفوهم انه انتوا صدق تزوجتوا، طبعا قبل ما البنية تسافر للعراق وتتزوج تروح محامي تقول له شنو الإجراءات اللي لازم أسويها، شنو الأوراق المطلوبة من عندي أجيب لك إياها وياي، حتى ما تروح وترجع وبعدين تقول ها هاي ورقة ما سويناها هاي ورقة نسيتها، يعني إنت وياها تلتقون ببلد وتتزوجون زواج كامل تشوفون الأوراق مالتكم والبدلة وكل الأمور، ولازم تثبتون للدولة إنه إنتوا جنتوا على علاقة أقل شي سنة، يعني تشوفوهم الرسائل اللي جانت بيناتكم، لأنه ما يريدون أي كذب، يعني صارت شوية الإجراءات مشددة، وشقد تطول؟ تطول ست شهور إلى سنة. سنه وشويه يعني اكو ناس اجت بستة اشهر لكندا اكو ناس بسنه بس هي هسه حاليا كل الامور شويه صعبه بكندا بسبب هذا الفيروس اللعين الله يبعدنا عنه ويبعدكم عنه يا رب بس احسن شيء حاليا الكندا هو لم الشمل اسرع شيء هسه حاليا السؤال التالي هو الطقس بالبرتا وهل يوجد بيها عنصريه وهل بيها نشاطات اجتماعيه يعني يحكون انه له الطقس بالبرتا شلونه الطقس بالبرتا كلش بارد أحنا الجو عندنا جداً جداً بارد يمكن من أبرد الولايات الموجودة بكندا هي ألبرتا بس بيها عمل يعني بيها شغل و... واللي يريد يشتغل يقدر يشتغل يعني ماكو شيء أنه مثلاً أنا والله قاعد ببيتي ما ألقى شغل لا تلقون شغل آآآ أه... حياة اجتماعية بكندا كلها ماكو حياة اجتماعية قوية، يعني انتوا راح تجون هنا تتفاجؤون، تشوفون مثلا ماكو اصدقاء، ماكو معارف، ماكو هيجي شيء، يعني الناس كلها هنا ملتهية كل واحد بشغله يرجع تعبان ما به حيل انه يروح الصديق وبيتي يطب على بيت وهاي السوالف يعني، فهنا تلقون حياة اجتماعية مو كلش قوية، النشاطات اي موجود مثلا تلقون مثلا هذا المول تقدرون تروحوله تقدرون مثلا او هم شغلات يعني اللي يريد يتونس يقدر يتونس، يقدر يغير حياته. بس اللي هو يحب يقعد بالبيت ويتكئب وهي شيء هاي بعد هو بإيده فأنتوا بكيفكم تقدرون تختارون حياتكم يا أما تطلعون وتتوانسون تعيشون حياتكم يا ما تقضوها بس بالبيت قاعدين مثلنا شو نحن احنا احنا قاعدين بالبيت احنا من الناقل يلي لنطلع يعني نخلص شغلنا نرجع نقعد بالبيت هذا كل حياتنا هي شي كيف أنسق بين الدراسة والعمل شغل تنسقون بين الدراسه والعمل طبعا هو اكو هنا تسهيل يعني مثلا من تروحون تقدمون على عمل يسألوكم شنو الايام اللي انتم تقدرون تشتغلون بيها مثلا انا طالب ادرس من ساعه 9 الصبح ل 3 العصر فهم يقول لكم اوكي تقدرون تجون ساعه 5 مثلا من 5 للعشرة ممكن يشتغلون شغل او مثلا انتم بالويك اند مثلا الاحد السبت والاحد تقدرون همين تشتغلون بهاي اليومين، يعني هم يسوون لكم تساهيل، هنا الشغل ما يحاولون انه يصعبوا عليكم، المهم تشتغلون وهنا الدوله هم تساعدكم بالشغل، يعني تلقيكم شغل على حسب انتم شو تريدون، شغل مثلا يقول لكم احنا لقينا شغل مثلا بالمكان الفلاني بالايام اللي انتم بيها تقدرون تشتغلون، فتقولون انه شويه توفقون بين العمل والدراسه، صح هي صعبه وصح هو تعب بس ها شو نسوي لازم هو فترة بسيطة تعدي لحد ما تخلصون دراستكم وتشتغلون الشغلة اللي تكون من بعد ما تأخذون الشهادة مالتكم إن شاء الله سؤال يجيني دائماً أنا أريد أدخل كندا سياحة وأحاولها لجوء احنا حجلنا قبل شوية وقلنا السياحة جداً صعبة تدخلون بها الكندا مو سهلة أبداً مو سهلة إذا أنتم تريدون تدخلون كندا سياحة وتحولوها لجوء مستحيل. لازم تدخلون كندا أول شيء فيزا سياحة وتحاولون فيزا السياحة لفيزا في عمل، يعني أنتم بهي الست شهور بكندا أول شيء ثلاث شهور وتمددوها ثلاث شهور ثانية، فتقدرون تبقون ست شهور بكندا. بهاي الفترة لازم تلقون عمل، تحولون فيزا السياحة إلى فيزا عمل. سنتين. ورا السنتين يلا تقدمون على الإقامة، بس لاجئين ممنوع مستحيل تكونوا اللاجئين بكندا يعني أنتوا أصلا دخلتوا فيزة سياحة أنتوا أصلا قاليني لكندا أنه أنا جاي داريد أكون سائح دا أتونس أنا عندي فلوس أنا مرتاح أنا جاي أتونس وأرجع فشون تقنعون كندا أنه أنتوا لاجئين اللاجئ هو المضطهد، هو التعبان بالبلدة، هو اللي متأذي هو هذا اللاجئ المهاجر هو اللي جاي فيزة جاي سياحة جاي عمل أكو فرق بين اللجوء وبين الهجره، دائما الناس تخربط بين اللجوء والهجره، فانتبهوا على هاي الشغله. واكو سؤال اجاني، ممكن اكمل دراسه فصل واحد واقدم اقامه؟ لا ممنوع. لازم تكملون الدراسه مالتكم كامله، يعني انتم جايين مثلا دراسه ماخذين سنتين، لازم تكملوها كامله وراها تقدمون على عمل. يعني تحاولون فيسه دراسه العمل شفتوا شلون هنا راح نرجع لنفس الموضوع انه تحويل الفيزا من فيزا الى فيزا طبعا انا محاميه ساعدكم بيها مو انتم تقدموها فانتم تلقون عمل فالكندا راح تكيف عليكم حتشوفكم انه انتم سباع انتم لما كنتوا تدرسون كنتوا تشتغلون فتثبتون هالكندا انه انتم قادرين انه تشتغلون وما عندكم اي مشاكل خلال هاي الفتره فلازم تكملون سنتين وراها تشتغلون وراها يلا تقدرون تقدمون على الاقامه بس مو اللجوء تقدمون اقامه تطلع لكم الاقامه ويصير حالكم حال المقيمين عايشين بكندا زين هسه راح يقولون زمان احنا مثلا انا خريج سادس شلون السادس هو البكالوريا طبعا اه شلون انا لمن اجي لكندا شلون ابدي مره ثانيه يعني يجيبون شهادتكم مال السادس وياكم تكون مصدقه من وزاره الخارجيه ووزاره التعليم تجون هنا لكندا طبعا ها مترجم عب محلف يعني مو انه اي مترجم لازم مترجم يكون محلف انه يقدر يترجم الكويان الانجليزية وتجون لهنا تتعلمون اللغة فأنتوا تدرسون شوية تراجعون رح تتذكرون الدراسة تكون حتكون قريبة للدراسة اللي إنتوا درستوها وتنجحون وتكملون حياتكم جدا عادي يعني هيك هنا الاجراءات تكون. زين، للي جاي الكندا وهو مثلا صار عمره مثلا 20 سنة وهو ما عنده شهادة بكالوريا، ويدي يكمل دراسته، شلون؟ أول شي يجي يكمل دراسته، يكمل دراسة مو دراسة للمناهج، لا، يكمل الإنجليزي، يتعلم إنجليزي، بعدين أكو سنة يدخل بيها سادس إعدادي اللي هو البكالوريا، مثل الامتحانات الخارجية لما كنا بالعراق. تدخلون بها هاي سنة بس تتعلمون بها السادس بعدين تمتحنون ورا ما تمتحنون تاخذون الشهاده مال سادس وتدخلون عادي لاي جامعه انتم تختاروها ولأي مهنه انتم تريدوها واي شيء تريدون تدون تكملون دراستكم تدون بس لهنا لو توقفون وانتهى بكيفكم انتم تقدرون تاخذون كورس ثلاثة اشهر حسب انتم شنو تريدون تقدرون تكملوا شنو اكثر شهاده اخذها وتقدر تدخل لي فلوس زينه بكندا كندا ما تحب المكاتب، يعني إذا أنتم حاطين ببالكم أني أريد مثلاً أكون محاسبة بكندا، أني مثلاً أريد أتعلم مثلاً سكرتارية، إدارة أعمال، كلها ما تجيب لكم فلوس، الفلوس اللي تجيب لكم مثلاً لما تتعلمون الحدادة، المهن اللي تكون عدا بها مهن، يعني تاخذون بها <hesitation> سيرتيفيكت، تاخذون بيها هاي الشهادة اللي تكون بس مجرد إنه خبرة تكون عندكم، هاي تدخل لكم فلوس زينة بكندا. والمهم الخبره الكنديه هاي اكثر المهن اللي تدخل لكم فلوس بكندا لما تكون عندكم مهنه بس مو مهم انه تكونون انتم اصحاب مكاتب وهيك يعني هاي ما تدخل فلوس زين الكندا بكل ما تدخل لكم الفلوس اللي انتم كانت عد عندكم مهنه زين اذا شخص من العراقية احسن اطلع لجوء لو هجره اللجوء هو لازم تكونون خارج العراق الهجره تكون من العراق بس صعبه ماكو شيء خليكم تطلعون من العراق غير الزواج او تقدرون تقدمون على فيزا الدراسه فيزا العمل من العراق صعب تنقبل اوكي يعني اللجوء من العراق ماكو هيك شيء لازم تكونون مهاجرين الغير دوله هناك تقدمون على اللجوء وياخذوكم لجوء بس الهجره هو اي تقدرون تقدموها من العراق والاشياء اللي قلت لكم اياها اي سياحه أبدا تفكرون بيها لانه يعني احنا ناس ما راح تقبلنا كندا سياحه لانه العراقيين تعرفون شنو وضعنا احنا بالعراق وبسوريا هاي الدول تكون شويه صعبه بيها نطلع الكندا تمام حبايبي؟ زين اكو سؤال اجاني يقولولي بيوت الدولة لمن تنطيها الدولة؟ هل احنا بس نجي كندا نقدر ناخذ بيوت الدولة؟ لا بيوت الدولة مو اي شخص يقدر ياخذها اولا لازم تقدمون لازم مثلا اكو حالة انسانية لازم مثلا عائلة جدا كبيرة أه مثلا ماكو عندكم اي مورد. طبعا يعني تاخذون كلكم رواتب من الدوله بعدكم استبكم يعني حالتكم ضعيفه ما عندكم انه تاجرون يعني لازم تثبتون للدوله انه انتم حالتكم الماديه صعبه او عندكم حاله صحيه لا سامح الله يعني هو هاي الشغلات اللي تخلي واحد ياخذ بيت دوله بس مو اي شخص ياخذ بيت دوله شهاده السياقه شلون تكون بالعربي بعدين شلون يكون الامتحان الثاني الامتحانات عادي تكون بالعربي طبعا انا راح احكي موضوع مفصل عن السياقه والاجازه فأنا ما راح اجاوب هسه كلش السؤال بصوره عامه لانه انا راح احكي عنه ان شاء الله بفيديو مفصل عن السياقه بس يكون عادي الاسئله العربيه جابون هي تقريبا عشرين سؤال بالعربي جاوبوا عادي آه والامتحان الثاني يكون عملي يعني اول شيء يكون اسئله على الكمبيوتر الامتحان الاول والامتحان الثاني يكون عملي وانا راح احكي عنه بصوره مفصله وافهمكم عنه خطوه خطوه شنو اللي تسووها وشنو اللي لازم تجيبوه وياكم لما تجون الكندا على متخذون الإجازة السياقه وين نسدد إحنا الفواتير مالتنا؟ إحنا نسدد فواتيرنا بالبنك يعني كل شخص هنا يريد يسدد الفاتورة مالته مال أي شيء، مال كهرباء مال مي مال أي فاتورة مال إنترنت كله لازم عن طريق البنك من دون البنك ما تقدرون تسددون أي فاتورة. ومره اجتني بنيه قالت لي هل صحيح انتم لازم تجمعون كل الرصيد وتقدموه على مود التاكس لا ماكو هيك شيء احنا هنا نسوي الضرائب بشهر الثاني او الثالث نقدم نسوي نقدم الضرائب وكلش سهله يعني الاجراءات ما جدا سهله ما يحتاج انه تجمعون الرصيد هاي بس دول اللي عندهم اشغال اللي عندهم بزنس هم دول اللي قد... اللي يجمعون الرصيد اللي الاوراق قوائم مال بيع والشراء وهاي السوالف بس احنا كناس عاديين لا بس نروح نقدم انه احنا اشتغلنا وايش قد طلعنا فلوس بالسنه ونقدم ضرائب عليها بس هاي اوكي حبايبي لهنانه وخلصت الاسئله مالتكم ان شاء الله يا ربي كانت الاسئله واضحه وان شاء الله اكون انا جاوبتها بوضوح والاجوبه كانت واضحه ان شاء الله استفديتوا من هذا الفيديو اذا عندكم اي اسئله ثانيه ممكن تكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات بهذا الفيديو بهذا الفيديو حصرا حتى اقدر اني اجاوب عليها ان شاء الله فيديو ثاني اذا انتم حابين واذا ما حابين تقولوا لي لازم نخلص كافي او هنا انا وكافي طبعا انا هاي الاجوبه ما انت اجوبه شخصيه انا هنا أنا مو محاميه انا مو مستشاره قانونيه انا هاي هنا أنا من خبرتي بس بهذا البلد لانه انا عايشه بهذا البلد انا بدي اجاوبكم الاجوبه اللي انا اعرفها طبعا اكيد اكون انا متاكده من عندها بس انا بالاخير انا مو محاميه اشكركم حبايبي على حسن المتابعة واشكركم على تعليقاتكم واشكركم على لايكاتكم واشكركم على المشاهدات اللي تطلع عندي انا اشكركم جدا جدا لانه تشوفون الفيديوهات وتعليقاتكم كلش حلوة إذا تحبون حتى التصوير تدعموني كلش هواية بكلامكم الطيب الله يخليكم الي يا رب وان شاء الله تكبر عائلتنا اكثر واكثر ونكون مع بعض دائما ان شاء الله اترككم بخير مننا الفيديو جاي تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله يا حبايبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي